اهلا حبيباتي ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير في بلوغ اليوم انا حنوريكم نوري لكم كيفاش نخططوا اليوم تاعنا والشهر تاعنا وراني حاعطيكم جد سهله لذلك كونوا في تتبع الفيديو اليوم راح يكون رائع جدا لا تنساوش اشتراك وتفعلوا الجرس فلذاتك بعد كما يقولون العراقيين ها هذه الكلمه ديما بزاف نحبها جو سي با واشنو هاديا اللي راهي ها اي اللي راهي على لا في مي آه صباح النور نتمنى إن شاء الله تكونوا نطوا بخير وواسيتوا بخير أنا سابة الحمد لله، ما نطتش بكري لأنه هي كنت دايرا عالثمانية ونص، ولكن <hesitation> ما فطنتش عالثمانية ونص، فطنت عالتسعة ونص، ودرت ماغوتين إكسيتيرا، على بالكم الحاجة الجيدة في التخطيط ونها اللي تكتبي وشكي حديري وشك حديري إكسيتيرا، كي تنوضي صباح ما تنوضيش مودرة. ما تقعديش زعما في فراشك تدي واحد العشر دقايق ولا وش راني اليوم وش عندي اليوم وتتلفلك هذه داخله في هاذي، <تصفيق> نو، عندك كلش، راكي مسطرة كلش، عند على ذيك راني حن- على التخطيط لأنو التخطيط رائع جدا، إذا تبعو معايا فلوك اليوم راح يكون فلوك شيق بإذن، <تصفيق> إذا هنايا وجدت الفطور الصباح تاعي وصدقوني البنات اليوم راهي طحت في البغرير وحلوة حلوة وهنا هادي الشاربات ولكن كل نهار ونهار وكل ديجا جاني الخبز ما صبتوش صبت غير شويه. كل نهار وباركتو وجدت هاكا تو تاعي باش نحي وش كاين شو بقى <hesitation> البنات حبيت نوريكم واحد لاستيس وراتها لي ماما البارح وسبحان الله راني دوكا قلتلهم سن، سنين قلتلها سنين وريهالهم وش ديرو باش شتو دي فوا البصل يغبرنا و منقدروش نرابيوه كامل نقول بصله تاعكم منا نورمال بصح هذا يلي فوقها خليوه و منبعد كي تبداو تسكرفجو توصلو حتى لهنا يوم أمك العدس عدس كل عدس تشوف جتو؟ تبطيقون هذي فاسي الموه و هذي عره موشينا و جيدت و آخر موراها خرجت <hesitation> لبست و أنا و صاحبتي فتح زهر هاي و رحنا لهداك <hesitation> على بازار مغنية، صافا فيه الحوايج فيه البونتوفات ملاح فيه آه الخيمرات تصراول ميا و سبعين ألف، سينون لي فاست ملاح <hesitation> لي سو فاتمون سينون حاجة وحدخرا والله الله مشيت لو بخي إكزاكتمون، ليسونسي عندهم كلش، مام ساك عندهم دي بتي ساك يهبلو. و اكيد الزن السوبر ماركت تاع البلاد شكون ما يحبهاش عندهم كلش كلش كلش رغم انها صغيره وهم دايرين لي دي بروموسيون اومو وهذوك الصوالح كامل قدينه و خالفنا وهذا الجامع تاع مع الفتح شكون ما يعرفوش انا شكون ما يعرفوش ننتقلوا لطارت الشوكولاته اناني ما فيها والو سهله بالبزاف فيها حبه بيض نص كاس زيت بيان سورتو ما لقدرت تزيدو نقصو شويه ونص كاس سكر ناعم و الخميره باكي تاع باكيه خميره و الماء بالفرينه و كنت نستمع في نفس الوقت لباب الهناي لي رائعه جدا الفيديوهات مو ممتازه تبدل لكم نظره تاع الحياه وتستقفوا اكثر لكم نخلي لكم لتحت في رابط الوصف هذه الطوطه شوفوا في خمس دقايق أنا جيت من الدار رحت قباله درتها، تعرفو شنو في خمس دقايق؟ خمس دقايق ديروها، بعد ما تلموا العجينه و العجينه لازم تكون طريه و طريه ماشي بسا باسكو كي تبسيها ما شبه هي أصلا هكا و تجيك كشغل مقرمشه بزاف بنانو، آه بعد ما تبسوها ديروها في ساشي و تحبوا تحبو تخلوها تريح، تخلوها تريح تحبو تخدمو مباشرة تخدمو مباشرة تكونو سخنتوا الفرن اللخر على 180 درجه. كيتويسو ثقبوها وديريوها على الفرن وما تنساوش تحطوا فوقها حميصه ولا اي حاجه اللي دي باغيين ديروها هنا بالنسبه للكريمه سهله بالبزاف عندنا ثلاث مغارف مايزينا معمرين وجوج مغارف كاكاو واربع ملاعق سكر هادو نخلطيهم مع بعض وديرهم فوق النار حركي غادي تحركي حتى يثقال لك الخليط اذا ما وليت لكمش ما كملت اريد لكم لا كريم كيفاش وجدته كامل باسكو لا بطري تاع تاع التليفون تاعي هبطت لا كريم سهله بالبزاف و كنصح نخليها لكم في رابط الوصف تحتايا وهنايا سي تري امبورطون مهم جدا انكم تغطوا لا كريم بال بالخربه ما تشكلش هذيك الطبقه وهذه هي بعد التزيين درت لها البنان بالداخل وشكلتها بهذه الطريقه من الاشياء اللي تخليني نتحمس لنهاري ونحب نزيد المجد واللي هي التخطيط سواء كان على المستوى اليومي او الشهرين دي او على العام ككل انا استعملتهم في زوج نحط له هنا يا البوجو تاعي واني تو دو ليست تاعي ونخطط انا مخطط العام كعام ككل دوميل ما ولكن للاسف مع الكوفيد هذا ما خلاناش نحقو ولا نخطو بشكل يعني كبير بزاف وعلى المستوى الشهري شوفي الشهر انتيا تتحكمي فيه انتيا وش كنتي وش حابه ديري فيه سواء كنتي متزوجه سواء كنتي طالبه سواء كنتي عامله انتيا تنظمي وقتك حابه ديري فيه مثلا الوصفات تاع اسبوع ولا المخطط تاع الاكل تاع اسبوع ديري فيها حابه الشهريه تاعك مثلا تقسميها وتنظميها ديري فيها حابة تبداي مشروع الداري فيه متخلوش افكاركم مجرد افكار محصورة في راسكم وانما حاولوها حاولو ديروها في ورقة ومشي شرط تزوقو كمان يزوق لهنا بالطريقة اللي تساعدك انتية والابداعك وانتية والشخصية تاعك كل واحد وشي يحب مثلا انا لهنا نحب ندير هابت شركور. دايما في كل شهر ندير الهابت ولكن الخطأ اللي كنت نديره اني كنت ندير هابت بزاف وما ما يجي خراش نكونش كملتهم كامل نصيب روحي فشلت لذلك هنايا درت هابيت تو هابيت درت عدد فقط وهي النوم قبل ال11 تاع الليل للتحت والقراءه لمده عشرين دقيقه وانتي ياكي حابه ديري <hesitation> كي حابه حفظ القرآن، كي حابه مثلا الإدخار، تدخري المال لمدة ثلاثين يوم، أه تشربي الماء، تبعي روحك نتيا واش كي حابه، نتيا شوفي في حياتك وشاهو ناقصك، على سبيل المثال كي حابه مثلا كي حابه تحب سعادة سلبية. ديري الحادث السلبية الامتناع عنها لمدة شهر كامل وتبعي كل ما ديلي هاش واسيفين والحدة الثانية اللي نضيفها نحب ندير البوكس آه هذا الخطرة آه راكم تشوفو لهنا ثلاث عناوين ولكن مش حنقرا ثلاث عناوين انا حنسي نقرا ثلاث عناوين ولكن انا حنركز على زوج معجزة الصباح وقوة الان اللي هناني قلبت هونبر وإذا اذا ثاني الوقت نقرا اسرار المليونير واعيد واكرر ديري انت واش حبة حابه شرط ديري الكتوبه هنايا ثاني يعني درت ديلي افيرميشن شوفوا النفس تاعنا تحتاج انك تقولي لها تحتاج تقولي لها كلام طيب تحتاج انك تشجعيها تحتاج انك تحفزيها لقدام لذلك كل مهامه راح نعطي جمله ايجابيه عن نفسي نحن نكتبها واكرر الكتابه تحفز بشكل كبير وانتو ما تاني واش راكم حابين ماشي شرط ديرو ديلي, ديلي تقدروا حاجات اخرى ايضا آه وفلدات اكبادي خليني نقول لكم حاجه بلي انا ماشي ندعي المثاليه مانيش نقول بلي انا انسانه مثاليه ونضل ندير ونضل كذا لا انا انسانه عاديه انسانه تجرب انسانه تفشل وتعاود تظن من درجه جديد انسانه ما تعياش هذه هي وش حبيت نوصلكم الفكره بهاد بهاد المخب... حددت ايضا الاهداف تاعي لهذا الشهر مش حنوري لكم هذا يعني خططيه ودرت تشالنجز تحدياتكم حنشوفو فيهم تشوفوهم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله يا ربي يا رب ودرت بروغرام تاع درت روتين اليوم تاعي مازال ما أكدتوش سوسي بصحني نخلياتو بالقلم الرصاص والتمارين الرياضية ثاني تقدروا ديروا شوفوا أي حاجة أي حاجة نيقول لكم جات في بالكم تقدروا تديروها في هذا البوليت جورنو احبت نشارك معكم البرنامج تشتعلي الذي من عند سارا بوفيت جوج اذهبوا الانستغام على بيش اذا عندها فيسبوك و الانستغام كتبوا سارا بوب فيت تصيبوا عندها كامل البرامج سواء اللي حابت شيئا سواء اللي حابت اسمام حتى البرامج الغذائية تصيبوه وتصيبوا حتى نتائج البروغرام تحت البروغرام اسمون يومي كل حاجة, كل حاجة اللي تحوثوا عليها تصيبوها ما تكسروش قاع رأسكم ما في, في اليوتيوب كتبوا سارا تصيبوها ايضا خدمت صلاه تريكر لانني نشوف روحي مقصره بزاف في ناحيه الصلاه لذلك تبعوا هذايا باليامات وكل ما تصليو تشطبوا يوم ايضا كاين للاطفال وجيس للبنتريس وكما راحين تصيبوا فيه رائع جدا خاصه لاطفالكم حين تشجعوهم للصلاه لان ممتع تقدروا تخدموهم مع بعض يا اما تمبريميوهم لهم وتعطيهم كي راكم تشوفوا هذا التريكو تاعي وعلقته قدامي لانه مهم جدا ما حبيتش نديرو في البوشو تاعي حبيت نشوفو هكا كل يوم ثم نهار ما صليش يحكمني تانيب الضمير <تصفيق> كي نشوف راحي مانيش مكو شي عليه آه لذلك حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو شكرا لانكم تابعتوني لحد لهذ الدقيقه شكرا جدا ما تنساوش برك الى عجبكم الفيديو ديروا اشتراك وديروا جام وتفعلوا الجرس باش كل ما ندير فيديو جديده تلحقكم السلام